قلنا يا ماني <تصفيق> <تصفيق> يا ماني يا ماني يا ماني ودا قالوا الفخر قلنا يا ماني. We'll take to get تحقيق الاماني طموحك عز وحضورك مو واذا قالوا الفخر قلنا يا يماني يماني يا يماني الي يماني معك بالعزم تحقيق الاماني طموحك عز وحضورك مو واذا قالوا